سلامي على كفو تشهد لا فرض هبته يا براله يا على الناهية اسم فرض As I've had more وطيبي يبراله يارد على الناهية بالحال العثماء أسمع, اسمع اسمين ورضه وطيبي على بالحال قلت ناصره سوق البنح ويكتاله يستاهل المدح ذاك الشهم مرالي شخين عريبا النصف والحزي الضالة سبع المواقف ويتبع كل أفعالي بيضر الله يا رز على الناه يا بل حذر من رمضان مواقف ويطبع